Az életben, hogy sikeres legyél, ha belőröltek, nem lesz komoly. Használod kell az összes eszközödet, a fejedet, a szívedet és a fizikális testrészeidet, és azokkal együtt összpontosítani kell arra, hogy sikerüljön, amit vizualizálnod kell, hogy sikerüljön az, amit szeretnél, hogy sikerüljön. Yeah. Remélem, kedves, ismeretlen barátom, mindent megértettél ebből. Most már tudom, mit kell csinálni. Tehát ugye vizualizálni kell, nem hogyan kell vizualizálni, a vizualizálást nem szükítjük le, csak a gondolatra, nem csak azt képzeljük el, hogy mi történjen, hanem az eredményét elképzeljük, azt át kell élni, használjuk a szívünket, és cselekedni kell hozzá, tehát valamit kell csinálni. Nagyon fontos, hogy elképzeljük, hogy mi történik, nagyon fontos, hogy nem hisszük el a másik oldal, a másik eredmény, tehát azt a, a sikertelenséget, azt egyszerűen nem hisszük el, kizárólag azt hisszük el, hogy ez sikerül, és ehhez cselekszünk, tehát nem logikusan dolgozunk, hanem cselekszünk és csak abban, hogy elképzeljük, amit kell csinálni. És akkor, amikor már megtettük azt, amit meg kell tenni, akkor folyamatosan nem hisszük el, hogyha azt látjuk, hogy nem az történik, hanem folyamatosan vizualizáljuk, hogy ez sikerül, sikerül, sikerül. Amikor már tényként jön az, hogy nem sikerül, akkor sem hisszük el, hogy nem sikerül, hanem folytatjuk és nekiállunk újból. És újból, és újból. Kétféleképpen lehet eredményt elérni. a sokféleképpen, de azért két dolgot elkülönhetünk egymástól, ami egymásnak szinte az ellentéte, de legalábbis az egyik más, mint a másik. Az egyik az az, hogy nyilván ügyességi feladatnak lehet vetni bármi az életben, nem ilyesmi. Az az, hogy koordináljuk magunkat, az érzékszerveinket, és, és figyelünk arra, hogy mit lehet csinálni, gyakorlunk, mozgás vagy bármit, és nyilván bemérjük azt, hogy mit hova kell csinálni, és megpróbáljuk megcsinálni. A másik az az, hogy mindez a rutin nem, nem áll rendelkezésre, és ez nálatok ez nagyjából így van. Tehát nem ezen az úton fogunk haladni. Bármilyen rutinod vagy bármit van, nem azzal kell foglalkozni, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem csak az kell elképzelni, hogy a labda a lukba fog menni. És az kell megpróbálni, ugye nem lesz látványos úgy a dolog, hogy most kinek sikerül, kinek nem. Tehát ez magadban fogod érzékelni, hogy neked sikerül vagy sem. Hogy, hogy elképzeled, hogy oda megy, nem foglalkozol semmivel, és, és csak abban hiszel, hogy a labda az oda megy és, és bemegy. És ezt a technikát kell megtanulnod. Tehát Ugye nincs arról szó, hogy, hogy elgurítom a labdát, és utána a tudatommal majd irányítom a labdát, és, és az majd gurul, gurul, gurul, ide gurul, és a tudatommal egyszer csak ide be fogom szippantani, ez nem fog sikerülni. Az fog történni, egész pontosan, hogy elképzeled, hogy mi a jövő, azonosulsz ezzel a jövővel, nem foglalkozol az eredménnyel, hanem csak. Csinálsz valamit, de nem... Megfordítjuk azért, mondtam, hogy ellentét. Mert ugye, azt mondom, hogy ott a luk, itt van a tudás, mert tudom, hogy hogy kell beállni. Beállok, bemérem, ugye egyre nagyobb az esélyem, minél többet gyakoroltam, és akkor megpróbálom, ismerem nagyjából az erőt is, és megpróbálom oda begurítani, majdnem sikerült. Nem rossz. De ebben az esetben te mindent megteszel azért, hogy valami sikerüljön és majd valahogy sikerül. A másik esetben meg az van, hogy semmit nem tudtál gyakorolni, semmit nem tudtál csinálni, nem értesz hozzá laikus vagy, először találkozó ezzel az egész dologgal. Elképzeled, hogy mi történik a jövőben és, és ez egyfajta ilyen szűzkész szerencséje technológia. És ahogy ezt elképzeled és csak ezt hiszed el, csak ezt hiszed el, akkor Mindened úgy fog mozogni, hogy ennek megfelelően mozog, és így kapod meg az eredményt. De nem szabad elhinned, hogy nem megy be, nem szabad elhinned, hogy ez nem sikerül, hanem, hanem te csak látod azt, hogy ez sikerül. Ha nem sikerül, akkor sincs semmi baj, mert ha nem sikerül, akkor, akkor vagy valahol, és akkor az a te pozíció. A többiek is jönnek, és kinek lesz közelebb a pozícióra. Két csapat lesz, mert kettő ütőnk van, és a két csapat is fog versenyezni egymással. Tudni annyit kell csak róla, hogy, hogy mindegy, hogy hogy ütöd meg. Nem kell technika, az a lényeg, hogy csak elképzeled és működik. Oké, okay. onnantól kezdve, hogy az ütő érintkezett a labdával, onnantól kezdve bármit is vizionáltál, onnantól kezdve már, már nem hadsz rá az egészre. Az megy a maga útján. Úgyhogy addig van neked lehetőséged bármit csinálni. Az életben ez ott jelentkezik, hogy, hogy akár vezető vagy, vizionálod magabban, hogy mit szeretnél elérni, és már az embereknek, akinek kiadod a feladatokat, ott azok magukra vannak hagyva, és neked már csak egy ilyen keresztvetésed van, hogy majd mi fog történni. De ha előtte erre fölkészültél, előtte elképzeled ezt a dolgot, mindent megtettél, amit csak létezik, akkor, akkor nagyjából minden összeállt a jövőben, minden megvan, minden megvan, minden megvan, és valamit csinálsz, és be kell menjen. Látható a különbség, amikor bemegy, mit csinálok, és amikor nem, amikor nem sikerül, akkor golfozom. Amikor bemegy, akkor operátor vagyok. Az életedben vezető vagy, vagy operátor. És ezt a kettőt nagyon nehéz összehozni hogy operátor legyél, és a vezetői minőségedben látszódjon az eredmény. Na, itt van István, meg kéne mutatni a pattolást. Az én Igen, az én ütöm. <gül> Mert ő nem ilyennel játszik. Ja. Úgyhogy ez neki teljesen új lesz. Ez annyira új lesz, lesz neki, mint nektek. <gül> szóval, ez olyan drága ütő, hogy lesz Ova, Hova Oda. Nyitjál? Ebbe? Aha, egyszerű. Váó! Wow. Ilyen egyszerű. Ugye Várjál, várjál, várjál. Párs annyit volt mellette. Nem tudja, mire gondolt közben. Most ugye egy másik technika, amit most épp az előbb elmagyaráztam nekik. Ez volt az a technika, amikor a golfozó belöki a labdát, beüti a labdát a lukba. Most, most operátorként kell csinálni. Most nem méred be az egészet, hanem egyszerűen elképzeled azt, hogy a labda a lukba megy, a labda oda fog menni. És annyi lehetőséged van, oda sem nézel, tudod, hogy ott a luk. Annyi lehetőség a perifériából látod, annyi lehetőséged van, hogy odaállsz, elképzeled, hogy oda megy, ellököd, oda sem nézel, és halljuk az eredményt. Úgy, mint az előbb. Ez jó, jó, tehát egyáltalán nem nézel meg, hogy Igen, jól, a perifériából jó, hogy ott látod. van, tehát elképzeled, hogy a jövőben ez így lesz. Szuper. Oké. Okay. Ugye tök más érzés. Ugye nálunk fordítva működik. Mert ő, ő neki a golfozás megy, nekem meg a másik megy. Tehát én ugye így, nem tudom, így tudom beütni, ő meg a másik oldalból tudja jobban beütni. Na, ezeket kell gyakorolni. Innen látszik az, hogy van egy nagy rutin, azzal is el lehet érni eredményt, vagy van egy egyáltalán nem rutinos, abszolút ismeretlen hozzáállás, és azzal is el lehet ugyanazt az eredményt. Érni. A kettőt össze lehet hozni, és akkor a kettőből lesz egy nagyon-nagyon jó élet, egy nagyon jó eredmény. Ez így van. Így egyébként van. a valóságban is így játszom, hogy csak megnézem, de utána nem elképzelem, elképzelni. Hát annak idején 10 éve, vagy mikor volt? Amikor kezdtük, akkor ugye ezekben volt a. Ezekben volt a lényeg, hogy másképp kezdték golfozni, elképzelted, és, és javultak az eredmények. De felejtem azt, hogy a tollas gyakorlatot a parkettán. Igen. Kicsit, kicsit. Na azért azt elmondom, volt egy vonal, azt utasson, hogy itt mászkálhatok csukott szembe, hogy lerak három tollat, a sárgát kell eltalálni. Fogalmam nincs, hogy hol van. Érzésre, kurítsa meg. Úgy telébe vágtam a sárgát, utána megcéloztuk kézzel, tehát Láttuk és nem tudtuk eltalálni, Igen. de, de abban abba az expert állapotban, ugye Zsanya létrehozta, én érzékeltem, és a labda is tudtam, hova kell menni, szóval mara volt. És egyébként ez, ez nagyon működik az élet minden hogy tényleg jól lehet akarolni. Oké, okay. választhatok Luca! Kell. Mm -hmm. És hogy kell, koncentrálni, nem így kell koncentrálni, hanem energiát kell a környezetből összeszedni, és ki kell adni abba az irányba, ahova szeretnénk az eredményt. Ki kell adni, és el kell képzelni ezeket a dolgokat. Modelleket kell építeni, és mindegy, hogy milyen bugyút a modell, mindegy, hogy hogy van, az a lényeg, hogy, hogy az, az hat a környezetre, hogy, hogy eljátszuk, hogy ott történik valami, és hogyha ha az egy sztori, és végigmegy a story, akkor végigmegy a story a másik oldalon is. Tehát, ha modellben végigmegy, akkor ha megállunk és ha koncentrálunk, akkor semmi nem lesz. Meg kell előlegezni, és már úgy kell azzal a boldogsággal kell hozzáállni az egészen. Ha sokan vagyunk, tehát nem egy emberen múlik az egész dolog, akkor ezt közösen kell csinálni. Közösen kell összejöjjön egy story, egy történet, ami kifejezi azt, hogy oda koncentrálódik a, a történet végfi fejlete, oda koncentrálódik, ahova elképzeltük az eredményt. És akkor, ha több szálon mindenki ugyanazt képzelő, akkor ez megerősíti azt, hogy, hogy itt történjen valami.